Військові російської армії протягом 30 березня двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. О 12.14 та 12.50 завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає. В день 30 березня та в ніч проти 31 березня у Миколаєві, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах обстрілів з боку військ Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 31 березня. Особовий склад – близько 173 тисяч 360 осіб. Танки – 3615 одиниць. Бойові броньовані машини 6977 одиниць, 2675 артилерійських систем, 526 реактивних систем залпового вогню, 278 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2248 безпілотних літальних апаратів, 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 5521 одиниця. Спеціальна техніка – 294 одиниці, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Миколаєвець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно, там в одногі, смотри-не смотри, смотри в бур'яні ти можеш чого-то і не побачити. Я два роки тут не був, тому хоча б...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 Вони прямо живуть у нас під домами, <кільки> а ми потім їх збираємо і, і, і знову. Оце так привозить мусор. Оце а так привозить, все, бачите, як поїде, приведено, що жилих домів. А воно туди летить. А ми тоді виходимо і собираємо, а, і вразимо пакет, і веземо сюди далі, або палимо. На подвір'я Тетяни Міщенко регулярно залітає сміття зі звалища. Жінка розповідає, два роки тому місце утилізації обмежили кар'єром, звідти сміття не розліталось.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 Депутатка Новоодеської міськради Ірина Пономарьова говорить, нині стихійне звалище займає близько 10 гектарів. Оце офіційно затверджений світник, е, прийнято рішення про розробку проєктної документації. Оце сторожка ось знаходиться, оце ми зараз з вами знаходимо сюди. оце землі запасу. Ось офіційна межа 4,5 гектара згідно кадастрового номера, ось його межі. Протягом години на стихійне звалище заїхало 5 автівок.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 Коли бобульдор я горнув, він поламався, ну дуже поламався. Всі ті три роки горнув, він старий, старший за мене, мій 60, тому то йому більше. Всьо, працювала техніка, частина цього сміття, грузи вантажились на автомобілі, перевозилися, дальніше. Проблему почали вирішувати у 2021 році і мали певні результати, говорить заступник Новоодеського міського голови Ігор Журба.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 Цього разу заліснювали територію Березни-Говацької громади. На площі 3 гектари висадили сіянці сосни Кримської та дуба Звичайного. Дуб Звичайний вирощений на території Миколаївщини, а сосна за закритою кореневою системою вирощена в рісно центрі Львівської області, але з насіння, яке зібране на Баштанському районі».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 Перший раз її, понравилося. нам по дорозі сказали, що відкривалося тут такий лип есел, і ми підійшли, і сьогодні їй сильно подобається. Вона любить собирати пазли, вона і книжечками інтересується, бо чотири роки її вже, вже скоро підготовка до школи. Вона соскучилась вже й за садиком у нас, бо вона ходила в садик, а він закритий, і дітки не знають, де щас себе вести, і як. І вони бідні скучають вдома з бабушками.